Vlasto, kam dneska jdem. Ciao. Dneska jsme se rozhodli, že bychom se rádi blíž seznámili s jednou zajímavou slečnou. Menuje se Paraguay a její příjmení je Asunción. Kluci se rozhodli, že půjdou na kuře, ale. Nevím, aby nešlo brzy já nevím, jsme si semostříkávali, volejte když jste. Jeto ale pank. Synče, je to deset, prostě deset, já jsem deset, a deset, deset, deset, Dáváme sídlo. To má si jídlo, domácí zprávu, autentický prostředě, z ničeho nic, slyšíme češtinu. Jsou tady Češi někde a přišly dvě řádové sestry. Jedna z nich je 8 let na své misi v Paraguaji, druhá je 4 nebo 5 let. A tak jsme se setkali. Takže tahle restaurace tu naši nálepku určitě dostane. A je tam. Říkali, no oni si busu, já si myslím, že si vystačí opravdu s málem, ale e, bylo jich tam je, skoro patnáct pohromadě několik generací a neviděli jsme žádnou hádku, žádný stres a ani žádný schon a myslím si, že v tomhle by se Češi měli čemu přiučit.